ברוכים השווים, נפתור שאלה בנושא אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ מקובץ. נשתדל שזה יהיה מעניין. נגיד שיש לנו לולאה. לולאה עשויה מקרח, כדי שלא יהיה חיכוך. אני אצייר את הלולאה. הנה הלולאה. בסדר. הרדיוס של הלולאה הוא 1 מטר. זה كان אחד מטר. על כן, גובה עלולה הוא שני מטר. ויש לנו כאן קפיץ. הוא מקובץ. זה הקיר אליו קשור הקפיץ. זה הקפיץ הוא מקובץ. ואז הוא ככה מהודק. קבוע, קשור לקצה השני של הקפיץ, גם הגוף עשוי מקרח, שיהיה קרח על קרח כדי למנוע חיכוך. זה הגוף שלי העשוי מקרח, הוא זוהר. נגיד שהמסה של הגוף היא 4 קילוגרם. אנחנו יודעים גם שאנחנו נמצאים לפני כדור הארץ, זה חשוב, כי השאלה הייתה נראית, נראית אחרת אם היינו בכוכב לכת אחר. השאלה היא בכמה עליי לקבץ הקפיץ... נגיד שזה המצב הרפואי של הקפיץ, כאן, ואם אני לא לוחץ עליו. ועכשיו הוא כאן. מה הוא אומר לך כזה? בכמה לילה קבץ את הקפיץ? כך שלאחר שחרורו, הגוף יצא במהירות מספקת. עם מספיק אנרגיה, כך שיהיה מסוגה להשלים את המעבר בדרך חלולה ולהגיע עד הסוף. איך אנחנו עונים על השאלה הזאת? בכל בעיה עם לולאה, הנקודה הקריטית היא המעבר דרך הנקודה העליונה של הלולאה, נכון? הדבר העיקרי הוא להבטיח שתהיה לגוף ממירות מספקת בנקודה הזאת כך שהוא לא ייפול. המירות צריכה לאזן את התאוצה כלפי מטה, שהיא במקרה הזה התאוצה הצנטרפיטלית, נכון? אז על זה עלינו לחשוב. אל תגידו שזו שאלה מסובכת. יש לנו כאן קפיץ, הוא יעיץ את הגוף, ואז הגוף יגיע לכאן, והתחיל להעט עוד ועוד ועוד. זה כנראה מקום בו תהיה לו מהירות הנימוכה ביותר, ואז הוא יחזור וייעיץ. זאת שאלה מאוד מסובכת. בפיזיקה, כשיש לנו בעיה מאוד מסובכת, זה כנראה בגלל שהגישה שלנו אליה היא מאוד מסובכת. יתכן שישנה דרך פשוטה יותר לפיתרון הדרך היא בשימוש בחוק שימור האנרגיה המכנית. כשלמדנו על אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, ראינו שסך הכל האנרגיה של המערכת היא משתנה. היא רק מתגלגלת מסוג אחד לשני, עוברת מאנרגיה פוטנציאלית לקינטית, או לחום. אנחנו מניחים שאין חום, מכיוון שאין חיכוך. בואו נפתור את השאלה. מה שאנחנו רוצים לדעת הוא בכמה עליי לקבץ את הקפיץ, פירוש הדבר הוא מהי האנרגיה הפוטנציאלית, האלסטית, ההתחלתית, האגורה בקפיץ המכוון הזה, כדי שהגוף יגיע עד לכאן. מה האנרגיה הפוטנציאלית הזאת? נגיד שאני מקבצ את הקביץ את x מטרים. לפי מה שראינו בסרטון האחרון, מה תהיה אז האנרגיה הפוטנציאלית? למדנו שהאנרגיה הפוטנציאלית של קביץ מקובץ, יקרא לה אנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית, האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית עם i שווה לחצי k כפול x בריבוע. אנחנו יודעים את k, אמרתי לכם שהקבוע של הקפיצ הזה 20. אז האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית היא חצי כפול 20 זה 10. כפול x בריבוע. מה עם סוגי האנרגיה כאן? כמובן שבנקודה הזאת הגוף נע כדי לא ליפול. על כן יש לו מהירות מסוימת v. זאת המהירות המשיקית ללולאה. יש לו גם אנרגיה פוטנציאלית מסוימת. מה המקור של, מה המקור של האנרגיה הפוטנציאלית? המקור הוא היותר של הגוף בגובה מסוים, מעל החלק התחתון של הלולאה. ויש לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית, מסוימת. נכון? בנקודה זאת יש לו אנרגיה קינטית מסוימת. הקרע לה אנרגיה קינטית, אסופית. זה לא סוף המסלול. ובכל זאת, אגדיר אותה למטרות שלנו כאנרגיה קינטית סופית. שאלוסיפט אנא יא פוטנציאלית הסופית הסכום של الشتئان צריך להיות שווה ل 10 כפול X בריבוע זאת היא 타 אנרגיה פוטנציאלית אלאסטיית של הקפיץ ואילו אנרגיה פוטנציאלית הכופדית של הגוף למה שווה האנרגיה בנקודה הזו למה שווה האנרגיה מהי האנרגיה קינטית אנרגיה קינטית הסופית היא חצי כפול המסה כפול המהירות בריבוע נכון מה אנרגיה פוטנציאלית בניקודה הזאת? זזה אנרגיה פוטנציאלית כובדית. אז זזה massa כפול את הוצאת הקובד, כפול את בסדר? אכתוב את זה כאן. אנרגיה פוטנציאלית היא massa כפול הוצאת הקובד, כפול הגובה. ראשי, הם מתג. אני מנדס, אז שליהם בקיבוץ הזה בואו נחשב את הזאת. מה צריכה להיות המהירות? עלינו מקבוע למה שווה תאוצה הצנטריפטלית, וכשהיא ניתונה נוכל לחשב את המהירות. אנחנו יודעים שהתאוצה הצנטריפטלית תחליף צבעים למען היגיון, התאוצה הצנטריפטלית צריכה להיות שווה למהירות בריבוע חלקי הרדיוס, נכון? מה הרכές של התאוצה הצנטריפטלית בנקודה הזאת? היא שווה לתאוצת הגרביטציה, מ pew,�시 Parr מטר לשנייה בריבוע, אז 9.8 מטר לשנייה בריבוע שווה ל-V בריבוע חלקי R. מהו הרדיוס הללו ל-A? הרדיוס 1. אז V בריבוע חלקי R שווה ל-V בריבוע, אז V בריבוע 98 ניתן להוציא שורש ריבועי, או שאפשר ישר להחליף 9.8 ולשים אותו השוואה הזאת, נכון? אז האנרגיה הקינטית הסופית היא חצי כפול המסע, כפול V בריבוע. וזה שווה בעצם, משתמש ב-G במקום 9.8, ככה זה יותר מעניין. אם כך זה G, בסדר? זה 2 כפול G. האנרגיה הקינטית הסופית היא 2G, התאוצה היא G. בדרך כלל, במטר לשנייה בריבוע, אבל עכשיו האנרגיה בסדר? כן, זה בג'אולים, אבל זה 2G, בסדר? מה bile בנקודה זו, זו המסה ש mieli 4 כפול G כפול הגובה, שהוא 2. זה שווה ל-8G. בסדר. מה אנרגיה המכנית בנקודה הזו? האנרגיה הקינטיטית 2G, האנרגיה הפוטנציאלית 8G. אז סך הכול האנרגיה בנקודה זו היא 10G. אנרגיה כוללת 10G. אם האנרגיה הכוללת בנקודה זו היא 10G, אין אנרגיה בלעלה חיתוך זה אומר שהאנרגיה הכוללת שווה לעשרה G, גם בנקודה הזאת. בנקודה הזאת אין לנו אנרגיה קינטית, כי הגוף לא התחיל ענוע עדיין. כי כל האנרגיה היא פוטנציאלית, גם שווה לעשרה G. ה-G הזה הוא 9.8 כמובן. השארתי את זה באותיות, בא כי רציתי שתראו שזאת כפולה של 9.8, כדי שתחשבו על זה. מה יש לנו כאן? מספרים מה ילבדו. טוב. נחלק את שני אגפים בעשר. יש לנו X שבריבוי ש average G שותה 9.8. נקודה שמונה. X ש average שלושה ריבוי של 9.8. למה זה ש בואו נירא אני מחשב במחשבון ומכובל שלושה נקודה שלושה ששה בเอרק. אז X ש average לשלושה נקודה שלושה מאוד בדרך יחסית, פשוטה. זה היה לא רע. אמרנו שהאנרגיה התחלתית צריכה להיות שווה לאנרגיה בכל נקודה במסלול בהנחה, שאין עיבודי אנרגיה. וקיבלנו וקיבל, שאם מקבצים את הקפיץ הזה, שהקבוע שלו שווה 20, לא 10 כפי שכתבנו, אם מקבצים אותו ב-3.13 מטר, מייצרים מספיק אנרגיה פוטנציאלית אלאסטית, במקרה הזה האנרגיה הפוטנציאלית היא 10 פעמים 9.8, 98 ג'ול, 98 ג'ול של אנרגיה פוטנציאלית המאפשרים לגוף, אז זה להגיע במהירות מספקת לנקודה העליונה של הלולה, כך שהוא מצליח להשלים אותה בביטחון. אם רוצים לחשוב על זה, מהי האנרגיה הכינטי 2 כפול G, זה 19.6 ג'אול. בסדר, בנקודה הזאת היא 98 ג'אול. בסדר, עשיתי את זה נכון. בכל מקרה הזמן הולך ועוזל, אני מקווה שעשיתי את זה נכון, ונתראה